السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا حبايبنا رجعنا لكم من جديد بمقطع فيديو جديد عن استخدام او البرنامج التصفير الابسون ثمنمية وخمسة اللي هو تصفير برنامج تصفير مجاني ما يحتاج هو يحتاج باسورد الباسورد ذا موجود اسفل الفيديو أسفل بالوصف وهو من واحد اثنين ثلاثة يعني مجرد من واحد اثنين ثلاثة الباسورد بسيط جدا ما يحتاج انه شراء وكذا قلنا مجاني البرنامج يحتاج لازم يحتاج انه تطفي الانتي فايروس وقفه الانتي ما تعرف توقفه تقدر يعني هواي اشخاص يعانون يقول انا ما اقدر اوقف الانتي ما اعرف له تقدر حسب نظام حاسبتك مثلا وندوز عاشر وندوز سابع وندوز ثامن وحسب اسم الانتي اللي المفعله عندك تقدر تبحث في اليوتيوب موجوده شروحات هواي كل انتي وكل نظام موجود اليه كيفيه توقيف ال الانتفايروس فاخوان انه يحتاج بس تركيز بسيط على الفيديو او عاد الفيديو مرة مرتين ربما البداية يصير يعني شي مبهم بيه ان شاء الله ماكو شيء شي مبهم تعيد الفيديو مرة أو مرتين او اذا تريد تطبق خطوة بخطوة ماكو اي مشكلة قلنا البرنامج تصفير مجاني وهو من الاخوة اللي جاي دائما يطلبون برامج اضافية برامج يعني التصفير هواي موديلات ف بيهن لحد الان ما, ما محصلهن وبيهن جاي محصلهن يعني حاليا منزلهن بس بعد ما مشتغل عليهم ما يعني وقت ماكو وان شاء الله ان شاء الله احاول قدر المستطاع انه اوفر شك برنامج احصله اوفره جميع المشتركين جميع المتابعين البرنامج هو سعره بسيط جدا تقدر اي واحد يسويه سعر البرنامج. الصلاة على محمد والي محمد اللهم صل على محمد والي محمد الان نكمل الفيديو هاي الحافظة عدنا هاي الايقونة مال البرنامج آه ننقر عليها نقرتين راح ينفتح عدنا بدون فلك الملفات او فك الضغط عن الملف لا مباشرةً نقرتين يفتح عدنا الملف ونشتغل عليه آه هاي طلعت عدنا الحافظة هم نفتحها بعد ذلك راح يطلع عنا ملف مضغوط هذا الملف المضغوط وجوا مأشرلنا الباسورد هذا الملف هو المضغوط راح نشتغل عليه ، قبل ذلك شوف هذا الباسورد هون مخلينها بالبرنامج واحد اثنين ثلاثة فقط لان التست ما نغرض بيها فقط واحد اثنين ثلاثة هسا نفتح البرنامج نضغط عليه راح تطلع عنا هاي الايقونة كذلك سميناها متاهة فتحنا افتحنا الايقونة هذا البرنامج إيه تمام هذا نشتغل عليه ننقل عليه نقرتين طلب الوعاء نضغط واحد اثنين ثلاثة ومن ثم أوكي افتح على نواشط العمل أوكي فتح عندنا انتظر قليل هذا البرنامج مجرد يعني الواجهة ما يحتاج إنه أحد سليكت نوع طابعة ويحتوي على برنامج واحد بس ال إل ثمانمية ما ويا أي ثانية نضغط على هذا المربع طلعنا الواجهة احنا نبحث عن الـ الـ كلمة ويست انك ما عدنا غير شي نبحث عنها موجودة هنا ويست انك بت Control هاي ندوس عليها نحددها ثم اوكي OK". طلعت هنا عدنا هاي النافذة بها هذا المكان نحدد عليها بالسهم وصح وجوا كذلك علامة صح مربع جوا وندوس تشيك راح يبين عدنا انو ما عندي طابعة راح يطلع عندي خطأ ندوس تشيك عند طابعة ما, ما موصلها بالحاسبه فندوس تشيك طلع عندي خطا المهم انت راح يطلع عندك نسبه عدد الساحبهم ونسبه الاستهلاك دوس على اوكي ومن ثم على هذا المربع دوس اوكي اوكي اوكي ان طلع عندي خطا نفس الشيء فهنا انتهينا كلش راح ندوس على فينيش مجرد نضغط على فينيش كلمه فينيش وتصفر طابعه باذن الله وانتظرونا بمقطع فيديو جديد ان شاء الله آه... عن بقية البرامج آه... اشترك او شغل جرس الاشعارات فكلما ينزل برنامج جديد تجيك اشعارات وكذلك دعم انه حتى يصير ترويج المقطع الفيديو يبين عند البقية استفادنا الجميع شكرا نحس المتابعة آه... نجيكم انتظرونا بمقطع فيديو جديد